Такий вигляд має вулиця Стадникової в Тернополі після дощу. Рятувальники витягують автомобіль з води. Власник авто давати коментарі відмовився. Ганна Яблунівська живе в будинку на цій вулиці. Каже, цю ділянку затоплює не вперше. Ми прийшли, тут машина там, плавала, вода була по багажнику. У нас тут робили каналізацію вже десь три роки тому чи чотири. Повністю таку великі гроші були виділені. І толку ніякого. Будинки топляться. От, от, бачите, що робиться? Це вже не перший раз за цей рік робиться таке. Під час дощу підтопило обістця Євгенії Козіцької. Вона живе в будинку на стадникові чотири. Жінка каже: в неї потопило кури. Там курка одна сидить, що ви туди не зайдете зараз. Подивитися, що вона сидить на дошці, плаває. Решта всі втопилися. Чия то шкода має бути? Я неодноразово зверталася в міську раду і зверталася в архібудконтроль, щоб ті дири позаробляли, щоб то все зробили. Мені написали, лист є в мене. Йдіть до суду. На ну, чому має бути так іти до суду, як вони мають завершити свою роботу? А вся та біда сталася через те, що тут будівельники, які зробили будову, закінчили, завершили. А дири всі в підпорній трубі не, поз... От, не позаробляли, вся вода тече звідти сюди і звідси, дорога погано зроблена, каналізації немає, люків немає, і того так воно все топле. Тут сьогодні дощу такого великого не було, зливи не було, але два рази дощ і маєте наслідки. того. Воду з городу відкачували рятувальники. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.